जिंदगी जो न जीवडा जो ओ मपो बपो रदियों जो नोया कराबी शाती ना धबकारा जो न धबक्या करे ओ मारी माता પાડો પાડોશ ના લોક વાતે વિચારે ચડા અરે અરે અરે રે દુશ્મન અલકારા પલકારા મારે માંપો અમારા ભાઈ ગમે નતું એવું તે આલું અમા दुनिया दुनिया तो दुनिया तो खाली शिखो मन आले, आले खरा टे तर साथ नपोट आले ओ भपोटो पेटला जजेवा डी जेवा गगर न सेठिया बनाया ओ सिको दिठिया आओझे आवजे मारो चोड़ी बेर। चोड़ी बेर। ओ कारी रात नो तब को मारो नानो नानो ना नो ना नोनपुन नो हंगा ते मारो भे हथो जगत पग खेचवा बार मन नु बगतर ना प्यारू तो ना प्यारो भगत भगत पग में हाचा जोड़ा ना प्यारु तो हमी होजे प्याू न प्रभावल ठाकुर निशोत्तर खोड़िया के वाई ओ भाई। યુગ તારી સિકો તર તારુ બિહાર નહી જય ઓ મા અરે અરે સિકો તર મરીયા તારા નમિ રોજ દીવાળી હોય ઓ મરિને કેવાઈ સગલ સૂર્ય પુન મન હોલી હોય ઓ તું ના મત ભલા મામરા હાથે બચી કોણ કરે તું ના મરી હોત તો લાલ કોણ લડાવત ઓ વજે અમારી ઓ હાડી નવસે નાગડો બાવા દપર ભૂ બોલો બાપો બાપો એ ભલે દેવી ભલે આપણે તો કોઈ ડાળો ડાખોર ની પૂજામાં ભરી નથી ઓ ભઈ ઢળવે ઢળવે ડાઢો ઉગના આથે તો ઉદી શીકો અતર શીકો અતર બીજી વાત ના હોય મા મુખે પાછો ભાઈ ना केवाए से सिंह जंगल दो राजा यम दया मत केवा तो नहीं वै बापो बापो वो अन सुदा तुला मो ए बाबा रे बाबा तू खा दो खाई ता दे सीनी खा दो रे रे ओ दे खा न थायो भैया आचू भाई आचू जानी माता गया रे गो अखने होय Ya na dikar Tera sova siendo fuego da ju buadi Ye bhale devi bhale O ma Chhrive mari bai bandi mo koi daro chetu na padey anu dwand rakhje wo ma Hajju bai hajju Yeo madu thako nu dwand rakhje Bapo bapo ओ शिव अवतार प्रभु हमारा ओ शिव अवतार प्रभु भला देवी भला